Klikkaamalla videon alareunassa näkyvää ratasta valitse sitten haluamasi nopeus. Saako oppia hankkeen lokokuva? Vasemmassa reunassa violetti ja sen vieressä sininen palkki. Violettia taustaa vasten ruudun sisällä teksti. Saako oppia valkoisin kirjaimin? Alareunassa näkyvät hankkeessa mukana olevat toimijat. Humak, live valovalmennus ja sen vieressä pieni vihreä-valkoinen ympyränmuotoinen logo, ADHD-liitto, vipuvoimaa EU-ta 2014-2020 sekä EU-lippu. Saavutettavuusdirektiivi. Saavutettavuusvaatimukset. WCAG, esteettömyys, palveluiden saavutettavuus. Tällaiset sanat saattavat olla sinulle jo tuttuja tai ehkä olet perehtynyt enemmänkin saavutettavuuteen. Mitä saavutettavuus tarkoittaa? Millaisia osa-alueita siihen liittyy? Tässä videossa saat tietoa esteettömyydestä, teknisestä saavutettavuudesta sekä kognitiivisesta saavutettavuudesta. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettava yhteiskunta on sellainen, jossa jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia, vaikuttaa ja olla osana erilaisia yhteisöjä. Saavutettavuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista ja sitä voidaan jaotella erilaisiin osa-alueisiin, eri elämän osa-alueilla, eri vaiheissa, Erilaisissa palveluissa ja ympäristöissä korostuvat erilaiset saavutettavuuden osa-alueet. Tulet kuitenkin huomaamaan, että eri osa-alueet liittyvät toisiinsa. Saavutettavuutta voisikin kuvata helminauhaksi tai ketjuksi, jossa eri asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Saavutettavuuden ympärille syntyy myös uusia käsitteitä ja näkökulmia. tiilinen tehdasmainen rakennus, jossa on erikokoisia ruutuikkunoita ja ruskea ovi. Oven läheisyyteen on pysäköity harmaa auto. Rakennuksen sivustalla on kyltti, jossa teksti pyro. Rakennuksen seinustalla on pyörätelineessä polkupyöriä. Maassa on hieman lunta. Ja siinä on auton renkaiden jättämiä jälkiä. Rakennuksessa on siipirakennus, jossa on iso avoinna oleva oviaukko. Siipirakennuksessa on kyltti, jossa lukee lokomo valkoisilla kirjaimilla. Esteettömyyden synonyymeinä eli samaa tarkoittavina sanoina käytetään joskus saavutettavuutta ja fyysistä saavutettavuutta. Esteettömyys tarkoittaa rakennettujen ympäristöjen, tilojen, ulkoalueiden, puistojen ja muiden ympäristöjen fyysistä saavutettavuutta. Se tarkoittaa, että tilassa tai ympäristössä voi liikkua erilaisten apuvälineiden kanssa esteettömästi. Tällöin esimerkiksi fyysinen vamma tai toimintaiste ei ole este liikkumiselle. Kun ympäristö suunnitellaan kaikille, se on avoin ja mahdollinen kaikille. Sairaalan alaulassa on vastaanottotiski ja erilaisia opasteita. Vastaanottotiskin yläpuolella on pyöreä i-symboli. Tiskin vieressä on iso harmaa kosketusnäyttö. Opastetaulussa lukee esimerkiksi näytteenotto, olkapiste, päivystys, odotus, röntgen. Katossa on pyöreät valaisimet. Esteettömyys tarkoittaa esimerkiksi riittävän laajoja kulkuväyliä, riittävää valaistusta, erilaisia opasteita ja materiaaleja. Esimerkiksi kuunteluympäristöä voidaan parantaa käyttämällä vaimentavia materiaaleja, ja tilassa kulkemista parannetaan opasteita, joita voi käyttää myös tuntoaistin välityksellä. Tietokoneessa on liitetty valkoinen pistekirjoitinnäyttö. näyttö. Vasen käsi on pistekirjoitin näytöllä ja oikea käsivarsi on ojentunut mustalle näppäimistölle. Etualalla näkyy ruudullista paidan Tekninen saavutettavuus tarkoittaa, että verkossa olevaa palvelua ja toimintoa voi käyttää erilaisilla apuvälineillä. Kun palvelu on teknisesti saavutettava, voi esimerkiksi tekstinä olevan tiedon kuunnella, kirjainkokoja suurentaa ja värejä voi muuttaa. Teknisesti saavutettavassa palvelussa käyttäjä pystyy navigoimaan sivustolla ja siinä voi käyttää erilaisia näppäimistöjä. Verkkosisältöjen teknistä saavutettavuutta säädellään saavutettavuusdirektiivillä, eli WCAG 2.1, Red Content Accessibility Kindlights-ohjeilla. Sen periaatteina ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus. Jokaiseen periaatteeseen sisältyy erilaisia tekijöitä. Pelkästään tekninen saavutettavuus ei kuitenkaan tee verkkopalvelusta saavutettavaa. Verkkosivusto, jossa lukee saavutettavaa viestintää kaikille. Selkeästi Meille-hanke kutsuu mukaan eri toimijoita kehittämään omia verkkopalvelujaan sellaiseksi, että ne ovat kaikille saavutettavat saavutettavaa viestintää kaikille kognitiivisen saavutettavuuden ohjeet tekstin vieressä on kuva jossa on kaksi miestä toinen mies on pukeutunut siniseen t-paitaan ja toisella on yllään punainen pitkähihainen paita molempien miesten kädet käsissä on peukkupystyssä. isolla näytöllä näkyy pystyssä oleva piirretty violetti peukku. Myös verkkopalvelun sisällön pitää olla ymmärrettävää ja helposti käytettävää. Kognitiivinen saavutettavuus verkkopalvelussa tarkoittaa esimerkiksi, että toiminnot löytää verkkopalvelusta helposti, linkit ovat selkeitä ja painikkeet ovat tuttuja. Selkeä ja ymmärrettävä kieli on tärkeä osa kognitiivista saavutettavuutta. Kognitiivisesta saavutettavuudesta on hyötyä etenkin ihmisille, joilla on jokin kognitiivinen haaste, esimerkiksi hahmottamisessa, muistamisessa ja oppimisessa. Kaikki hyötyvät kognitiivisesta saavutettavuudesta. Saako oppia hankkeen lokokuva? Violetilla taustalla, valkoisilla kirjaimilla, saako oppia. Alapuolella humak, live, valovalmennus, sen vieressä pieni vihreä, valkoinen, ympyränmuotoinen logo, ADHD-liitto, vipuvoimaa EU-ta 2014-2020 ja Euroopan unionin lippu. Videon tuottaminen. Hanna Kaisa Turja, Humanistinen ammattikorkeakoulu 2022. Kuvat. Emilia Reponen, Humak, Hanna Kaisa Turja, Pixabay, Bay,